Yo ve gira Keď som Tým želeným hajičkom Keď som išla chodničkom Tým želeným hajičkom Taká pišná som bola Milého som videla Taká pišná som bola Milého som videla Videla ho na bare Čekaj milý, čekaj ve Videla ho na báre Čekaj milý, čekaj, čekaj, čekaj ve A a umšeném zaškrabil, sebe napravil A umšeném zaškrabil, kala v sebe napravil Že to v noci byš padal Žnilo, že mi šnibalo, Že to v noci byš A to milý, noc Na oblak vydurkoval A to milý, caľú noc Na oblach vydurkoval